Trenutno u Srbiji se podnose završni računi, ali bez da zalazimo to šta i kako oko završnog računa, reći ću nešto drugo. Naime, u Srbiji se podnose Tri različita završna računa. Prvi završni račun podnosi se na sajtu apr i isključivo se podnosi za statističke potrebe, a takav mu je i naziv. Rok za njegovo podnošenje je 28. posljednji dan februara, ili ako pada u nedelju kao što sada pada u nedelju, onda se pomera za naredni radni dan a njegova funkcionalni nije javno vidljiv i njega može da vidi samo zavod za statistiku u suštini. Drugi završni račun koji se podnosi, podnosi se poreskoj i to je ona znači ona poreska prijeva u kojoj se podnose sve poslovne promene, sabrani to bilans itd. i to se podnosi a, a, na sajtu e porezi to jest poreskoj Različiti su rokovi za preduzetnike i za DO, za preduzetnike je 15. četvrti, dakle polovina aprila, za DO je 180. dan od početka godine, to ove godine pada mislim 29. ili 30. juni. Uh, takođe, treći finansijski izveštaj, dakle onaj glavni, isti taj koji se podnosi na poresko, uh, Poreskoj, isti taj podnosi se i aperu opet tu je rok i za preduzetnike i za deo 180. dan od podnoš, od početka godine razlikuje se po tome što je javno vidljiv i po tome što se poreskoj predaje zaokružen na cele brojeve znači bez ove iz ono zareza decimala i to a peru se predaje zaokružen na tri decimale to jest u hiljadama Iskreno, zašto Srbija ima tri završne računa, evo ne znam. Ali u svakom slučaju rokovi su tu, dakle kako se zove prvi rok je 28. februar, drugi rok je 15. četvrti za jedne, to jest 180. dan za druge i treći rok je 180. dan za ove druge i za ove treće.